Salutare și bine te-am găsit! Squid Game a devenit o senzație media la nivel mondial și a devenit rapid cel mai mare show Netflix de până acum. Mințile noastre dominate de interpretările tale ale Squid Game nu ne putem gândi la un moment mai bun pentru a pune un pariu pe jucătorul nostru preferat. Iar acela e chiar acela ești chiar scum, dar nu te speria! vom oferi sfaturile de care ai nevoie pentru a supraviețui tuturor celor 6 jocuri mortale și pentru a pune mâna pe cele 38 de milioane de dolari Așadar, este vorba despre Squid Game Pentru cei care nu sunt deja obsedați de jocul Squid, iată rezumatul în acest spectacol, sute de jucători plini de datorii participă la o serie de jocuri secrete, extrem de organizate și incredibil de tulburătoare. Regulile sunt simple. Dacă un concurent câștigă toate cele șase jocuri, acesta primește potul cel mare. Însă, dacă pierzi, mori. Oh, nu am menționat acea parte, acum e rândul tău să joci. Dar dacă ajungi la sfârșitul celor șase runde terifiante, premiul este al tău. Pierzi doar un joc? e bine, ai înțelesit ideea. Nu o privi în ochi. Jocul este Red Light, Green Light. Asta joacă la fel ca clasicul joc, doar că este puțin mai sinistru. Când o păpușă uriașă care provoacă coșmaruri spune Green Light, jucătorii trebuie să alerge spre linia de sosire. Dar fii atent, dată ce păpușa spune Red light, jucătorii trebuie să înghețe pe loc Dacă te prinde în mișcare, ești eliminat Iar când spunem eliminat, ne referim la un pușcat cu brutalitate Strategia noastră? Nu te uita la păpușă Privirea ei bântuitoare nu o va face decât să te arunce din joc Deoarece toate indiciile la care trebuie să fii atent sunt auditive Păpușa nu este altceva decât o distragere vizuală un fel de distragere a atenției terifiante care te bântuie în visele tale. În schimb, trebuie să te concentrezi pe picioare și pe stabilitate. De asemenea, îți recomandăm să te pui în spatele unui alt jucător, de preferință unul mai mare decât tine. Provocarea Honeycomb se bazează pe un joc popular din Corea de Sud în care forma este presată în centrul unei bucăți foarte subțiri de bomboane de caramel. Scopul este de a sparge forma din bomboane fără a o sparge în acest proces. În Squid Game, jucătorii selectează una dintre cele patru forme, cerc, triunghi, stea sau umbrelă. Acestora ali se acordă 10 minute pentru a folosi un ac mic pentru a tăia forma dintr-o bucată casantă de caramel din fagure. Ideea e că dacă îl spargi, nu te văd prea bine. Știu că sună nebunesc, dar poate că este timpul pentru o pauză de gustare. Se știe că bomboana se sparge în linie dreaptă, ai putea contracara acest lucru lingând bomboana. Pe măsură ce continui să te bucuri gustarea cu miere pe viață sau pe moarte, saliva va umezi caramelul, făcându-l mai puțin fragil și mai ușor de tăiat. Squid Game oferă meciul tău clasic, Tug of War, doar cu o mare diferență majoră, o cădere mortală de 35 metri pentru echipa care pierde. Secretul pentru a te asigura că echipa ta nu trece peste limită este creierul peste mușchi. Începeți provocarea poziționând pe toți pe părțile alternative ale frânghiei în timp ce va plecați pe spate cât mai mult posibil. Poziționați cel mai greu membru al echipei în spatele frânghiei pentru a o ancora și toată lumea își plantează picioarele față în față. Acest lucru va contracara tragerea de pe cealaltă platformă. În esență, ține stare în timp ce cealaltă echipă se epuizează, lăsându-vă să mergeți la tracțiunea finală pentru a câștiga jocul. În acest joc fatal, Marble, jucătorii se asociază și primesc fiecare câte o pungă de 10 bile colorate. Și ai doar 30 de minute pentru a pune mâna pe toate bilele adversarului tău. Acum, cu excepția cazului în care aveți o pasiune secrete pentru a domina scena jocurilor pe terenul de joacă, vă recomandăm să jucați mortar. Regulile jocului nu dictează în mod specific cum să câștigi, așa că cea mai bună opțiune este să înșeli, să minți și să manipulezi pentru a face adversarul să-și piardă literalmente acele bile. Uite, știu că nu este destul de ok, dar între 20 de bile sau un glonț, tu ce ai alege? S-ar putea să doriți să vă descălțați pentru această rundă. Această parte vede concurenții mergând pe un pod lung construit atât din sticlă rezistentă, călită, cât și din panouri normale de sticlă. Știi tipul de sticlă care se sparge sub greutatea unui om? Într-un joc mortal de încercare și eroare, fiecare jucător îl pe celălalt cu panouri suplimentare, rupându-se pe măsură ce podul devine aglomerat cu din ce în ce mai mulți oameni. Această provocare se rezumă la un noroc cu, cu excepția cazului în care dețin niște informații din interior. Însă nu te lăsa prins, totuși. Cei băieți sunt neclintiți cu regulile. Și iată-l, jocul final. Squid Game se bazează pe concursul corean în curtea școlii dintre cele două echipe care încearcă să preia teritoriul celelalte. Faci asta, câștigi! Totul este să te gândești strategic cu doi pași înaintea adversarului tău în timp ce îl depășești simultan. Atunci când îl transformi într-un meș de moarte, cap la cap, nu te luptă doar pentru spațiu pe un teren tras în nisip, ci lux pentru viața ta și pentru niște bani terioși. Nu uitați să nu lăsați ultimele 5 jocuri să vă treacă prin cap. Nu vrei să-ți pierzi calmul în jocul final. Felicitări! Tocmai ai trecut prin toate cele șase jocuri. Premiul tău, o gramadă de bani, dar și mulți ani de terapie. Și uite, știu că s-a încurcat acolo, dar aceasta este cum să supraviețuiești, nu cum să-ți faci prieteni, ok? Oamenii pot face lucruri destul de nebunești atunci când sunt disperați. Gândiți-vă doar la filmul de Parge, de exemplu în care societatea a instituit o noapte pe an în care toate crimele sunt legale. Crezi că ai ceea ce este nevoie pentru a trăi ce peste această noapte? Ei bine, aceasta este o poveste pentru un alt Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uitați să lași un like, să te abonezi și să distribui, să vadă și prietenii tăi. Salut!